دلوقتي يا ماما ايوه يا لولي يا حبيبتي أو انا تعبانه قوي يا لولي انا عارفه يا ماما ما انا عارفه انت تعبانه يا حبيبتي الف سلامه عليكي انا ما احنا كلمنا الدكتور وقال ان انت هتقعدي كده اربع خمس ايام تعبانه على ما ربنا يشفيك ايوه <تصفيق> ايوه يا لولي ايوه يا حبيبتي ماشي يا حبيبتي عايزه حاجه مني لو عايزه تاكلي ولا حاجه اه ده ما فيش اكل عندنا ولا في حاجه يا حبيبتي طب لي يا لولي عايزه اي يا قلبي مش عايزه حاجه يا ماما عايزة عايزاكي تخفي وتبقى كويسه بس ماشي يا لولى يعني انا زعلانه خالص يا لولى ان مفيش لنا اكل ولا في حاجه وان انتي زعلانه زمانك عايزه تاكلي مش عارفه اعمل ايه والفلوس اللي كانت عندنا كلها ضاعت مش لاقيينها ايوه يا ماما مش عارفه يا حبيبتي انا هتصرف ما تقلقيش ما تقلقيش ماما انا هتصرف هتصرفي ازاي يا لولي هتروحي عند طنطا عبير ولا ايه لا انا مش هروح عند طنط عبير عشان هي اصلا عارفه ان انت تعبانه وما جتش سائله عليك هتلاقيها مشغوله معلش يا لولي يا حبيبتي لو كده روحي عند طنط عبير وقولي لها ماما تعبانه وانا جعانه هتاكلك مش هتقول لك حاجه روحي لها يا حبيبه ماما ازاي اروح لها ازاي ده انت كمان زمانك جعانه انا هتصرف يا ماما ما ايش انا هتصرف هتتصرفي بس ازاي يا لول خليك انت بس رتا كده وريحي انتي بس كده ونمي وانا هتصرف وهشوف انا هعمل ايه بالظبط ماشي يقولولي خلي بالك من نفسك وما تعمليش حاجه خطره يا حبيبتي عشان خاطر انا مش قادره امل ما تقلقيش انتي بس يا ماما اروح عند طنط عبير ولا اعمل ايه انا بالظبط مش عارفه لا انا مش هروح عند طنط عبير انا عندي شويه لعب حلوين ماما جايباهم لي هطلعهم أبحم وخلاص واكف فلوسهم وبالفلوس بتاعتهم اجيب اكل لي انا وماما عشان ماما تعبانه قوي ربنا يشفيها يا رب يا رب يا <تصفيق> ربي <تصفيق> يا ماما يلا اللي عايز يجي يشتري يشتري اللعب بتاعي وفي لعبه انا حطها كتير اهوت وفي دوله كمان اللي عايز دوره اللي عايز دوله يجي ياخد دوله يشتري ويشتري اللعب بتاعتي يلا يا ربي يشفيكي يا ماما حد يجي يشتري اللعب يا رب مش عايزه حاجه من حد ليه يا لولو احنا ما عملنا لكيش حاجه يا حبيبتي ايوه ماما سا... ماما تعبانه وما فيش عندنا فلوس عشان ناكل انا ولا ماما وعايزه كمان اجيب لها العلاج فبكب فقلت اما اخد اخد اللعب بتاعتي ديت واباعها و... و... و... عشان ماما ما عايش فلوس يا نهار ابيض ما عايش فلوس ازاي لا ماشي يا لولي ماشي ربنا يرزقك يا رب وتبيعيهم والف سلامة على طنط إنش الله يسلمك، ماشي يا لولي إنتوا رايحين فين؟ إحنا داخلين جوة يا لولي عايزة حاجة مننا؟ لا مش عايزة حاجة منكم، ماشي مع السلامة تخلوا انتم أنا هقعد أنا لوحدي، ماشي يا لولي إحنا داخلين يا ماما يا ماما يا ماما. نعم يا كوك انتي وجنة فيكوا ايه؟ مالكم عايزين ايه دلوقتي مني انا في المطبخ مش فاضية؟ الحق يا ماما الحق نعم يا حبايبي في ايه؟ تم انجي يا ماما تعبانة قوي يا نهار ابيض تم انجي اه ده لولي فعلا قالتلي انها تعبانة شوية وانا نسيت خالص اسأل عليها يا نهار ابيض طب و... وانتوا ايه اللي عرفكم يا بنات؟ يا ايه ماما احنا لقينا لولي بره بتيجي عمالة جايبة اللعب بتاعتها وبتضحك اللعب بتاعها وبتباعها ليه كده؟ بتقولك مش لاقيين ياكلوا ولا هي ولا طنط انجي مش لاقيين حاجة ياكلوها وممعهمش فلوس خالص ازاي؟ ده انجي يعني معاها فلوس ومقتدرة يعني جامد ايه اللي حصل؟ مش عارفين بقى يا ماما مش عارفين ايه اللي حصل؟ يا نهار ابيض طب هدفع البوتاجاز اهوت واخلص اللي ورايا واروح بسرعه اشوف لولي بره واشوف ايه اللي حصل معاهم يلا يا بنات انا مش عشان ما اتاخرش انا داخله جوه يا بنات ماشي يا ماما الحمد لله الحمد لله ان احنا قلنا الماما ماما حالا تروح تساعدهم عايزينهم مشكلهم غالبا خالص وانا زعلانه على لولي صاحبتي ايوه يا جنه ربنا معاهم يا رب ايه تانتو كيتو تاني ايوه يا لولي ايوه يا حبيبتي روحنا دخلنا بس يقلم ماما وكنا على طول انت لسه ما بعتش حاجة لا انا ما بعتش حاجة خالص انا ما حبتش بيقول لي اصلا ولا بيسألني على اي حاجة مش عارفة اعمل ايه وماما تعبانة أوي ما يا لولي خشي بقى كده يا لولي لمي امي حاجتك ديك وادخلي يلا جوة عند طانت إنجي وانا وماما جايين حالا ماما طانت عبير ايوه. ادخل أنتي يلا. ادخل أنتي يلا جوا. وش لما ديت اللي اندي مطلعاها تبيعيها لميها? لميها اقوم من هنا يلا. عشان احنا هنحصلك روح تعرفي انتي انت انت ان احنا كيين. كيين فينا لا اخليكم. ماما نايمة تعبنا جوا وما فيش حد كوة اللي هي مش تقدر تفتح لكم. ام ما انا بقول لك روي عواحي يلا واحنا هنجيلك اهو. ازاي? لما بيع بس الحاجه تشيل الاول? ابيع الحكة عشان أجيب فلوس وبعد بقى، انا مش بقول لك امي بقى ماشى ايه ايه لولي يا حبيبتي عاملة ايه لولي ازاي سيكي يا تنتعبيل انا الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي مالها ماما ماما حق أيوة ماما انشي تعبانه خالص اماما عناش فلوس ان احنا نجيب ان احنا نجيب اكل طب انا ويا يا دوبك الفلوس اللي كانت معانا ماما مش عارفه راحت فين حته ماما هي اللي عارفه والدكتور جه امبارح وقال لنا انها تعبانه قال انها تعبانه والتاني علاج جبت العلاج وخلاص وعايزين علاج تاني وماما تعبانه قوي يا نهار ابيض طب يلا يلا يا لولي تعالي بسرعه يلا اما نروح هناك تعالي افتحي لنا يا حبيبتي ولمي حاجتك دي لمي يا يلا لما الحاجات دي معايا يلا وتعالي ما ندخل عند طنط انجي ازيك يا ماما عاملة ايه تلوقت ازيك يا لولي يا حبيبتي انت كنت فيني يا حبيبتي عادة انا دعليك مردتش علي انت جبتي كوكي وكنا معاكي. اي أيوة وطنة عبير جاية ورايا ها ايه يا انجي عامله ايه يا انجي يا حبيبتي ايه يا عبير ازيك يا عبير احنا زعلانين منك يا انجي ان انت تتعبي كده وتبقي بحاجه ليا وما تطلبينيش ابدا ولا تسالي ولا تقولي تعالي الحقيني ولا اي حاجه ولا تبعتيلي لولي انا والله زعلنا منك جدا معلش يا عبير والله انا مش عايزه اشغلك بيا انا عارفه ان انت وراكي برضه مشاغل جامده انت وعيالك يعني ازاي يعني يا انجي المشاغل يعني ما احنا احنا عمرنا بنسيب بعض عمرنا بنسيب بعض يعني انجي معلش يا عبير الله يخليكي كلك واجب يا حبيبتي انا عارفه انتي عندك ايه مالك مش عارفه بقالي كم يوم كده دايخه والضغط عندي تعبان وتعبانه جدا وشويه برد كده والدكتور جاه وقالي لازم تقعدي في السرير شويه علي ما متتظبطش يمكن لي علاج يقولولي بنتي حبيبتي راحت جابت والله يخليه يعني جابتلك العلاج كله مفيش حاجات تانية محتاجها ولا حاجة لا يا حبيبتي لا يا عبير لا يا ماما انت بتقول ان انت عايزة يا العلاج وان احنا معناش فلوس اصلا ان احنا ناكم ينفع كده يا انجي صح الكلام دوت ايوة يا عبير ايوة ايه اللي حصل يا انج ايه اللي حصل ما انت كان معاكي فلوس كتير ايه اللي حصل الحسد يا عبير ان انا كنت ماشيه في مره معايا الفلوس كلها رايحه احطها في البنك الفلوس كلها اتاخدت مني يا نهار ابيض طب ما عن الحرامي ليه بلغت يا عبير بلغت وبعد كده فيش اي حاجه ولا حد قال لي على اي حاجه مش عارفه اعمل ايه والله يا عبير انا تعبانه تعبانه خالص وكل اللي انا فيه دوت بسبب ان الفلوس انها ضاعت مني وتعبت جدا وده اللي نايمني في السرير لا ده انا لازم انا اكلملك الضابط شريف يشوف الحوار دوت وانت وتفت... فاكره اللي خد خد الفلوس منك ايوه فاكراها كويس قوي بس مش حدش هيعرف يرجع حاجه يا عبير لا يا حبيبتي انا ان شاء الله ما تلاقيشي. انا هتكلم لك الزبط شريف هو شاطر جدا وهيجيب لك الحرامي ما تلاقيش عشان دي مش فلوس ده فلوس الاطفال فلوس بنتك وفلوسك غلابه ما ينفعش ماشي يا عبير الله يخليكي يا حبيبتي قومي بقى كده يلا انا عملت اكل هناك في البيت وجبت معايا عشان تاكلي ولولي انا زعلانه منك والله يا إنجي انت ما كل اللي حصل معاكي ده الله يخليك يا عبير والله انا عارفه انت كلك كويس وان انت جدعه معلش يا انجي يا حبيبتي والله انا انشغلت عنك انا عرفت ان أنتي اه تعبانه بس قلت يمكن شويه برد وخلاص خفيتي انا عارفه والله يا عبير الله يخليك ماشي يا حبيبتي يلا امي كل أنتي بقى قولولي كده انا كل اكل اهوت ومش هسيبك خالص وهقعد معاكي وان شاء الله حتى تقعدي نمو عندنا النهارده بالليل على ما تتحسني كده واجبلك علاجك يا حبيبتي الله يخليك يا انجا الله يخليك يلا أم قومي يلا قومي روحي يلا يا لولو عشان تاكلي انت كمان يا ماما قومي عشان خاطري تاكلي معايا انا مش هاكل لوحدي لازم تاكلي انت كمان حضري يا يا حبيبتي انا قايمه معاكي ماشي يا لولي يلا يا حبيبتي انا قمت اهو والله انا مش قادره اصلا اقوم انا قمت عشان خاطرك يلا يا انجي يلا تعالي يا انجي بصي يا انجي اقولك احسن تعالى أنا وإنتي كده ناخد لولي ونروح على البيت عندنا احسن هناك حتى على اقل ان انا ايه اعتني بيكي واشوف اللي انت عايزة كله وابقى معاكي ما سبكيش ابدا والبنات برضو يبقوا شايفينك لو عايزه حاجه خس عليكي يا انجي خس عليكي انا زعلانه والله ان أنتي ان انت بتعملي فرق كده ما تعرفين اللي حصل وارجع الاقي لولي كده جايبه بتاعتها برا. إيه اللعب بتاعتها وبتبحها بره ايه اللعب بتاعها بجد ليه كده يقولي لي بتعملي كده اعملي ايه يا ماما معنا مش لاقيين فلوس ما كانش معنا حاجه انا ما كنتش عايزه اقول طنطا عبير عشان كنت مكسوفه تتكسفي من ايه يا لولي ما تتكسفيش يا حبيبتي من اي حاجه لو احتاجتي اي حاجه تيجي تقولي على طول طنطا عبير شكرا يا طنطا الله يخليك. يلا امي يا انجي كده امي. وخدي يا انجي الفلوس دي يا حبيبتي خليها معاكي عشان لو وحدك اي حاجه انتي ولا لولي تلاقي معاكي فلوس على ما ربنا يسهلك حتى لا, لا لا لا يا عبير الله يخليكي لا كده كتير كده كتير او يعني انت عملتلي اكل انا وبنتي وجبتلي كمان العلاج وفي الاخر تيجي كمان تديلي فلوس لا يا عبير مش هينفع والله يا انجي لازم تاخديهم لو ما هذا هزعل منك وانا قلتلك يا عبير مش هاخد حاجه صدقيني والله ما هاخد حاجه لا هتاخديهم يا ستي طالما حلفتي اعتبروهم حتى سلفه على ما ربنا يسهلك في اي وقت يا ستي انا مش مستعجل بس تخليهم معاك ولو احتجتي اي حاجه تعالي عرفيني الله يخليك ماشي يا لولي لو حصل اي حاجه معاكم يا لولي تيجي تعرفين حاضر يا تنت الله يخليك ماشي يا حبيبتي يلا قومي يا عبير بقى هاتي لولي يلا والبنات يلا ونروح هناك عندنا خلاص ماشي يا عبير انا هحصلك اهو لا يا حبيبتي انا مش مش هستناكي تيجي ورايا ده انا هاخدك معايا علشان انت تعبان الله يخليكي يا عبير كلك كواجب والله يخليكي ماشي يا عبير يلا حضري نفسك كده يلا, يلا يلا يا بنات مش يا يا عبير نو... نورتيني يا انجي الله يخليك يا عبير الله يخليك يا حبيبتي انا مش عارفه من معاكي ايه والله مش عارفه ارد جمالك ازاي لا يا حبيبتي ازاي ما يهمكيش يا قلبي يلا ارتاح انت كده على انا مودهبلكوا يلا الاكل عشان تاكلوا وبعد كده تخشي تنامي ماشي يا عبير الله يخليك او ما تناميش اقعدي هنا هجيب السرير هنا حتى وتتفرجي على التلفزيون معانا واحنا قاعدين الله يخليك يا عبير الله يخليك يا حبيبتي انا مش عارفه رد جمالك ازاي والله يا عبير لا شكر على واجب يا حبيبتي لا شكر على واجب الف سلام الف سلام الله يخليك يا عبير الله يخليك يا حبيبتي يا رب ماشي يا انجن رايحه بقى ايه اوضب الاكل يا حبيبتي ماشي ماشي يا عبير الله يخليك منورانا يا لولي ده نورك يا كوكي انتي وكا- جنة انت حبيبي ربنا يخليكو يا رب يلا ورينا بقى اللعبة بتاعتك كده اللي انت كنت عايزة تبيعيها دي ايه دي مرجيحة دي ولا ايه الله ايه ده ايه ده حلوة ده حلوة قوي يا نهار يا- يا بنتي يا لولي كنت عايزة تبيعيها بين مركيحه تجميله خالص إيه؟ طب ما تيجي نركب عليها يلا ونتمرجح يلا نتمرجح يلا ايه ايه نهار ابيض ده هو خالص يا لولي بصي بقى بما ان, إن احنا ساعدناكم وكبنا فلوس اهتني بقى اللعبه دي بقى يا لولي عشان خاطر خديها يا كوكي انا كده كده كنت هبيعها اصلا عشان خاطر ان احنا ما معناش فلوس بس طالما انتوا اديتونا خلاص بنتي يا كوكي عيب كده ايه اللي انت بتقوليه ده ما يصحش كده عشان عيب في ايه يا ماما ده انا عايزه اخد بس اللعبه دي دي كده كده كانت هتباع كانت كده كده هتبقها اصلا يا ماما يعني فانا بقول لها ناخدها ده شوفي ماما حلوه ازاي ده مرجيحه بصي قلتني تشخليها واحنا نتمركح عليها لا يا حبيبتي دي مش بتاعتك دي بتاع بتاع لوني العبي معاها وخلاص بس يا كوكي وايه انت وجنة ولعبوا مع بعض وديها حاجتها بعد كده في الاخر ماشي يا ماما ماشي روحي بقى اعملي انت بقى الاكل يلا عشان احنا جعانه خالص ماشي يا حبيبه انا رايحه اهو بس زعليهم ما زعليش قولي صاحبتك عشان انا اللي ما زعلش منه هدي يا ماما حاضر يلا يلا يلا تعالي يلا يا جنن مركب اركب يلا عليها وانت تمركحيني ايه ايه ايه ايه ايه ايه. يلا اركب ازاي عليها هاتي اركب عليها عاتي يلا يا بنت انت وهي يلا من اسكتوا بقى شوية يا حبايبي عشان دماغي انا دماغي تعبانة ومش قادرة، ماشي يا طنطي انشي معلش احنا اسفين، احنا اسفين يا طنطي يلا يلا يا كننا انت ولولي انتوا ولولي يلا عشان نروح نتمرجح فيه طب يلا يلا احنا هنروح يا طنطي بقى في الاوضة جوا نركب عليها ونتمرجح، ماشي يا حبايبي روحوا بقى في الاوضة جوا عشان انا تعبانة اوي ودماغي تعبانة مش قادرة، ماشي يا طنطي ما يلا يا بنات يلا يلا. يلا ندخل احنا بقى جوه وبعد كده نلعب احنا بقى ونسيب ماما مع بعض يلا يلا يلا يا كننتي ولولي يلا يلا, يلا يا اصحابي عشان نروح نلعب بقى بالملكيحه عجبكم الفيديو بتاع النهارده يلا اعملوا شير واشتراك بسرعه قناة مامي الكوكي واعملوا لايك صباعا فوق يلا باي